Contra tot pronòstic, partim. Sabem que el calendari no té camí, que els morts s'encreuaran, que al final tan sols hi haurà graons, que no hi serà possible cap salvetat. Amb tot, partim. Sobre l'avís dels morts que ens precediren, com si sabessin que l'oblit és només una estadística, un dolmen que en la nit ens acompanya. Tenim la cafetera plena, i la mà, fidedigna, del nostre costat, inclús a la riada i l'índole dels noms que ens cal inculcar, ens seran el nostre cavall en la batalla. I no hi deixarem caure cap llàgrima sobre els esculls, ni ens privarà l'espera intrusa de la mort, d'aquest dispositiu del càntic, calculat per a desfer-nos en la victòria d'aquest trist embut en què ens passegem el carnet.